Тонни гуманітарної допомоги та сотні генераторів закуповує Мелітопольський хаб, аби забезпечити населення усім необхідним у перші дні після деокупації міста, повідомив міський голова Іван Федоров. Нагадаємо, Мелітополь окупували одним із перших в Запорізькій області. Вже по обіді 24 лютого росіяни облаштували на околиці міста свій блокпост, розповів Іван Федоров. «Коли в перші години ранку почалися вибухи, звичайно, ми з усіма структурами були на повному зв'язку, на постійному зв'язку і починали координувати дії. Але крок за кроком кожна структура починала зникати з міста. СБУ, прокуратура, нацполіція. У 15-й годині вже було утворено перший блокпост локпост на південному в'їзді наше місто саме за гарбниками. Вони одразу не заїжджали в місто, вони стояли на в'їзді в місто». Потім, десь у 17, 18 сімнадцять, може вісімнадцяті перші їх автівки заїхали на територію міста та почали об'їжджати дивитися, що відбувається. Перший бій прийняла саме територіальна оборона та її службовці територіальної оборони, які знищили декілька автівок, особовий склад. Торік, 25 лютого, російські військові вперше зайшли в міську раду Мелітополя. Розповідає Іван Федоров, і були там буквально. 20 хвилин, все розтрущили і пішли. Майже щодня вони приїжджали, заходили в кабінет, відчували себе там як володарі. Вони говорили, дайте нам реєстр всіх пенсіонерів. Я кажу, до я до пенсійного фонду. Я відповідаю, за водопровод, за каналізацію, за пенсійний фонд ні. Вони їдуть до пенсійного фонду, знущаються над керівницею пенсійного фонду, вона літня людина, вона каже, в нас немає в паперовому вигляді цих реєстрів, все в електронному вигляді. А звичайно ж, всі центральні органи виконавчої влади закрили всі реєстри одразу ж, тому не було доступу. Вони в це не вірили, тому що, я не знаю, може в них це попері досить. Вони не були готові до того, що їм доведеться з чимось розбиратися. Вони думали, всі здадуться і все запрацює.